Κύριε Πρόεδρε της Βουλής, κύριοι Υπουργοί, κύριοι Αρχηγοί, Κυρίες και κύριοι, σήμερα δεν υποδεχόμαστε μόνο ένα ακόμα σύγχρονο σκάφο στο στόλο μας, αλλά μία πρόσθετη εγγύηση ασφάλειας και σταθερότητας στο Αιγαίο και στην Μεσόγειο. Γιατί κάθε ελληνικό όπλο αποτελεί δύναμη ειρηνικής αποτροπής, ασπίδα δυναμικής προστασίας, των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, αλλά και της διεθνούς νομιμότητας. Όμως ταυτόχρονα και γέφυρα συνεννόησης μεταξύ των λαών της γειτονιάς μας. Και αυτό πλέον τον αναγνωρίζει και το συμμερίζεται τόσο η Ευρώπη όσο και η παραδευτική μα σύμμαχη στο ΝΑΤΟ. Είναι πολλά τα μηνύματα τα οποία στέλνει σήμερα το νέο απόκτημα του πολεμικού μας ναυτικού. Η ταχύτητα... Και ο εξοπλισμός του δηλώνουν πως τα νερά μας θα παραμείνουν απόρθητα. Το γεγονός ότι χτίστηκε από ελληνικά χέρια δικαιώνει τελικά την επιλογή μας να αναστηθούν τα ναυπηγεία της Ελευσίνας μαζί με αυτά τους καραμαγά, ξεχωριστές ευχαριστίες στους εργαζόμενους της Ελευσίνας που παρά τις μεγάλες αντικσότητες έφεραν εις πέρας το έργο της παράδοσης της έβδομης τυραυλακάτου, τη ενός προγράμματος, το οποίο, όπως είπε και ο Υπουργός, ξεκίνησε πριν από σχεδόν δύο δεκαετίες. Έτσι, θωρακίζουμε την οικονομική ανάπτυξη μαζί με την άμυνα της χώρας. Ενώ, πάνω απ' όλα, το ίδιο το όνομα του πλοίου θα διαλαλεί ότι η πατρίδα μας μένει πιστή στην παράδοσή οι να γεννούν νέου ήρωε. Σε λίγο, το ταχύ περιπολικό κατευθυνόμενων πλημάτων θα αρμενίζει τιμώντας τον Παναγιώτη Βλαχάκο, που θυσιάστηκε δίπλα στον υποπλήρχο Καραθανάση και στον αρχικελεστή Γιάνλο και ταξιδεύοντας παντού την αλήθεια της ιστορίας. Ότι τα σύνορά μας έχουν χρώμα γαλάζιο και όχι γκρίζο σε μία ιερή αποστολή στην οποία σε λίγο θα ενταχθούν τρεις νέες φρεγάτες Μπελαρά, τέσσερις αναβαθμισμένες φρεγάτες ΜΕΚΟ, ανθιποβρυχιακά ελικόπτερα Ρώμεο, ενώ σύντομα αναμένονται και άλλες αποφάσεις για την περαιτέρω ενίσχυση του πολεμικού μας δαυτικού. Το ναυτικό μας έτσι γίνεται πιο ίσχυρο, όπως εξάλλου κύριε Αρχηγέ και η αεροπορία μας με τα 24 νέα μαχητικά αφάλ τα ανανεωμένα F-16 Viper, το νέο Διεθνές Κέντρο Εκπαίδευσης στην Καλαμάτα και δίπλα τους βέβαια ο στρατός ξηρά, που με, με μέθοδο και με σχέδιο εξυγχρονίζει το σύνολο των μέσων του. Ποτέ εξάλλου δεν έκρυψα ότι η ενίσχυση των ένοπλων δυνάμεων αποτελεί προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης, καρδιά των οποίων όμως είναι οι άνθρωποι τους. Αυτοί που τιμούν τη στολή αλλά και το αθνόσιμο. Γνωρίζετε καλά ότι, παρά τις σημαντικές οικονομικές δυσκολίες, διευθετήθηκε η εξέλιξη των εθελοντών μακράς διάρκειας αλλά και των οπλιτών βραχία ανακατάταξης. Πεκτάθηκε η μάχημη πενταετία και θεσπίζεται πρόσθετη αμοιβή στα πληρώματα των πλοίων που βρίσκονται σε αποστολές. Ασφαλώς και δεν πρόκειται για μέτρα που λύνουν όλα τα προβλήματα των ενστών. Είναι όμως κινήσεις που φανερώνουν το έμπρακτο ενδιαφέρον της Πολιτείας και να είστε απολύτως σίγουρες και σίγουροι ότι οι κινήσεις αυτές θα συνεχιστούν. Όταν μιλάμε για την πατρίδα, ωστόσο, τον πρώτο λόγο πάντα έχει το εθνικό καθήκον. Κανείς, λοιπόν, δεν πρέπει να προεξοφλεί ούτε πώς η Ελλάδα θα οργανώσει τον αμυντικό της σχεδιασμό, ούτε πώς θα στηρίξει το δυναμικό της. Αυτό το οποίο προέχει σήμερα είναι η άγρυπνη ετοιμότητα. Είναι η ατσάλινη ενότητα. Είναι η ώριμη αποφασιστικότητα. Αρχές που διαπερνούν τις δικές σας αθόρυβες καθημερινές πράξεις. Που αποτελούν όμως και τις πιο ηχηρές απαντήσεις στα μεγάλα λόγια κάποιων άλλων. Να ξέρετε ότι για την στάση σας αυτή σας ευνομονεί η κάθε Ελληνίδα και ο κάθε Έλληνας νιώθουν ότι η ασφάλειά τους είναι σε καλά χέρια. Γι' αυτό και κλείνουν τα αυτιά τους στα πυροτεχνήματα και στις απειλές. Ακούγοντας μόνο τη φωνή της δικαιοσύνης αλλά και της ιστορίας. Αυτή που διδάσκει ότι όποιος παραβιάζει τελικά τα σύνορα τιμωρείται. Και ότι στον 21ο αιώνα δεν χωρούν αυτοκρατορικά οράματα άλλων εποχών πολύ περισσότερο δεν έχουν θέση κάθε λογή επίδοξη τοπική ταραχοποίηση. Θα το ξαναπώ ακόμα μία φορά. Τα προβλήματα λύνονται ειρηνικά και με το διεθνές δίκαιο. Αυτό απαιτούν οι λαοί μας. και είναι λάθος. Μεγάλο λάθος. Κάποιοι να επιχειρούν να δηλητηριάζουν την κοινή τους νόμη, ανακαλύπτοντας εχθρούς εκεί που απλά δεν υπάρχουν. Η μέρα όμως σήμερα ανήκει στο πολεμικό μας αυτικό. Σε αυτό λοιπόν θα επιστρέψω, καταλήγοντας και συγχαίροντας και πάλι όλους όσοι συνέβαλαν ώστε το νέο σκάφος να σηκώσει άγκυρες, στο εξής θα πλέει στο Αιγαίο ως πρεσβευτής Ειρήνης, αλλά και ως ακρίτας των εθνικών μας δικαιωμάτων. Καλά και ασφαλή ταξίδια στο νέο υπερσύγχρονο απόκτημα του πολεμικού μεσαυτικού.